Flytt første maske på høyre pinne til venstre pinne. Strykk en rätt i annen maske på venstre pinne. I bakre maske der. Strykk en fra første maske. Og la begge to falle av pinne.